નમસ્કાર મારું નામ લખલાણી રાશિ પંકજભાઈ છે હું આજે ઇન્ક્લુઝિવ એજ્યુકેશનમાં 4.1 પોઈન્ટ ટોપિક જે છે આઈ ઇ વિશે વાત કરવા જઈ રહી છું આઈ ઇ પૂરું નામ છે ઇન્કલુઝિવ એજ્યુકેશન ફોર ડિસેબલ એટ સેકન્ડરી સ્ટેજ એટલે કે માધ્યમિક તબક્કે વિકલાંગો માટે સમાવેશી શિક્ષણ સૌ પ્રથમ પ્રસ્તાવના જોઈએ તો ચાર પોઈન્ટ એક આઈડીમિક તબક્કે વિકલાંગો માટે સમાવેશી શિક્ષણ માનવ સંસાધન વિકાસ મંત્રાલય ભારત સરકારે સમગ્ર ભારતમાં સન ઓગણીસો થી વિકલાંગતા ધરાવતા વિદ્યાર્થીઓ માટે વિકલાંગ વિદ્યાર્થીઓ માટેની સંકલિત શિક્ષણ યોજના યોજના આઈ નો અમલ કરેલ હતો આ કાર્યક્રમ હેઠળ વીસ લાખ ઉપરાંત વિકલાંગ વિદ્યાર્થીઓની નિશ્ચિત ઓળખ કરેલી છે અને છ થી ચૌદ વર્ષની વય જૂથમાં લાખ ઉપરાંત વિકલાંગ વિદ્યાર્થીઓને સામાન્ય શાળાઓમાં નોંધવામાં આવેલ છે ઈચ્છનીય છે ગુજરાત રાજ્યમાં અમલી વિકલાંગતા ધરાવતા બાળકો માટેની આઈડી યોજના હેઠળ વિવિધ પ્રકારે વિકલાંગતા ધરાવતા વિદ્યાર્થીઓના શૈક્ષણિક પુનરાવર્તન તેમજ અન્ય રચના વિકલાંગતા ધરાવતા વિદ્યાર્થીઓ માટેની સંકલિત શિક્ષણ યોજનાના માળખા રૂપે સંકલિત શિક્ષણ એકમ સ્થાપના શિક્ષણ વિભાગ દ્વારા સન ઓગણીસો માં થઈ હતી ઓગણીસ માં જૂની યોજના આઈ ઈડી ડબલ એસ ને બીજા તબક્કાની નવી યોજનામાં રૂપાંતરિત કરતા જૂની સંકલિત શિક્ષણ એકમ નવા માળખા લક્ષ્ય આઈડી ડબલ એસ યોજના નું લક્ષ્ય જુદી જુદી વિકલાંગતા ધરાવતા વિદ્યાર્થીઓને સામાન્ય માધ્યમિક શાળામાં પ્રવેશ આપવો તથા ચાર વર્ષની માધ્યમિક શાળા ધોરણ નવ થી બાર નું શિક્ષણ લેવાની પૂરી તક આપવી લૂથ આ યોજનામાં પ્રાથમિક શાળાઓમાંથી બહાર પડતા તમામ ચૌદ વર્ષની વયના વિદ્યાર્થીઓ અને ચૌદ વર્ષથી વધારે અઢાર વર્ષની વયથી વધારે વય જૂથ ધોરણ નવ થી બાર માં સરકારી સ્થાનિક સંસ્થાની અને સરકારી સહાય મેળવી શાળાઓમાં માધ્યમિક તબક્કામાં ધરાવતા તમામ વિદ્યાર્થીઓને આવરી લેવાશે હેતુઓ વિકલાંગતા ધરાવતા વિદ્યાર્થીઓને તેમની વિકલાંગતાના પ્રકાર મુજબનું શિક્ષણ વિશિષ્ટ શિક્ષણ ધ્વનિ સહાય સાધનો ઉપર ખાસ શિક્ષણ સહાય સેવાઓ પૂરી પાડવી જેથી તેઓ સામાન્ય શાળાઓમાં સામાન્ય વિદ્યાર્થીઓ સાથે સરળતાથી અભ્યાસ પૂર્ણ કરી શકે ખાસ શિક્ષકોને દૂરવર્તી અભ્યાસક્રમો અને સતત પુનઃ શિક્ષણ તાલીમ પૂરી પાડવું જેથી તેઓ યોજનાનું અમલીકરણ કરવું અને તેનું નિરીક્ષણ કરવું તથા એક તથા એક પણ વિદ્યાર્થી માધ્યમિક શિક્ષણ અને યોજનાના લાભ વગર રહી ન જાય તેવી અસરકારકતા ઉપલબ્ધ કરવી શિક્ષકોને પ્રતિવર્ષ નીચે મુજબની સહાય આપવી પેલું વિકલાંગ વિદ્યાર્થીની આકરણી તથા તબીબ પ્રમાણપત્ર પુસ્તકો અને લેખન સામગ્રી વિદ્યાર્થી દીઠ ત્રીજું શુલ્ક દસ મહિના માટે વિદ્યાર્થી દીઠ થેરાપી સેવા જરૂરિયાત મુજબ વિદ્યાર્થી દીઠ સાતમું ગુજરાત સરકાર દ્વારા પ્રત્યેક વિદ્યાર્થી દીઠ વાર્ષિક रूपया छसो नी स्कोलरशिप धन्यवाद